Ενεργοποίηση και αρχικοποίηση συσκευής Android. Στο μάθημα αυτό θα μιλήσουμε για περιεχόμενα κουτιού, ενεργοποίηση, αρχικές ρυθμίσεις, λογαριασμό Google, εξοικείωση με το περιβάλλον και εγκατάσταση εφαρμογών. Αρχικά, κατά την παραλαβή της συσκευής, το κουτί πιθανότατα πέρα από την συσκευή θα περιέχει κάποια ή όλα από τα παρακάτω. Στο εγχειρίδιο χρήσης θα περιέχονται οδηγίες που αφορούν στη φόρτιση, τη λειτουργία, αλλά και τη συνδεσιμότητα της συγκεκριμένης συσκευής. Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής και τον κατασκευαστή, τα περιεχόμενα του κουτιού διαφέρουν. Αντίστοιχα, διαφέρουν και οι επιλογές και οι θέσεις στον μενού, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού Android που έχει εγκατασταθεί. Φορτιστή Είτε ενιαίος με τον μετασχηματιστή, είτε με μονομένο μετασχηματιστής και το καλώδιο micro-USB. Καλώδιο micro-USB που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση και τη σύνδεση του τάμπλετ με άλλες συσκευές, παραδείγματος χάριν λάπτοπ. Ακουστικά για ακρόαση μουσικής και συνομιλιών. Λειτουργούν επίσης ως κεραία για το ραδιόφωνο. Γραφίδα, θήκη και άλλα αξεσουάρ. Οι περισσότερες συσκευές τύπου Tablet έχουν τα παρακάτω κουμπιά στο πλαίσιο της συσκευής που αντιστοιχούν σε λειτουργίες ενεργοποίησης-απενεργοποίησης, κλειδώματος-ξεκλειδώματος και ρύθμισης ηχητική έντασης. Το κουμπί της ενεργοποίησης συνοδεύεται από το ακόλουθο σύμβολο. Οι λειτουργίες του αντιστοιχούν σε Σύντομο πάτημα κλειδώνει τη συσκευή όταν είναι ξεκλείδωτη και το αντίστροφο. Το ξεκλείδωμα της συσκευής, ανάλογα με τις ρυθμίσεις, συνοδεύεται και από σάρωση προς το σύμβολο της ανοιχτής κλειδαριάς. Παρατεταμένο πάτημα εμφανίζει το μενού με πολλαπλές επιλογές που αφορούν συνήθως σε απενεργοποίηση, επανεκκίνηση, λειτουργία πτήσης και σίγαση. Παρατεταμένο πάτημα μεγαλύτερη διάρκειας απενεργοποιεί άμεσα τη συσκευή, hard shut down. Τα κουμπιά με τα σύμβολα ΣΥΝ και ΠΛΗΝ αντιστοιχούν στη ρύθμιση της έντασης του ήχου, αλλά επιτελούν και άλλες λειτουργίες ανάλογα με την εφαρμογή. Επιλογή γλώσσας Μετακινηθείτε ολισθώντας το μενού, ώστε να επιλέξετε τη γλώσσα διεπαφής που επιθυμείτε. Ρυθμίστε το λογαριασμό Google. Εάν έχετε λογαριασμό Google, αγγίξτε ρύθμιση τώρα και στη συνέχεια εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασή σας. Εάν όχι, μπορείτε να δημιουργήσετε τώρα. Έχετε τις επιλογές να δημιουργήσετε τώρα λογαριασμό Google ή να παραλείψετε το βήμα αυτό. Συνίστατε έντονα να δημιουργήσετε λογαριασμό Google αν δεν διαθέτετε. Κατά τη διάρκεια δημιουργίας του λογαριασμού σας, θα χρειαστεί να επιλέξετε όνομα χρήστη, μοναδικό και κωδικό ασφαλείας, αλλά και άλλες ρυθμίσεις συγχρονισμού και προτιμήσεων. Μόλις ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση της συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τάμπλετ σας. Κάποιες από τις προεγκατεστημένες εφαρμογές εμφανίζονται στην πάρα εφαρμογών, ενώ όλες είναι προσβάσιμες μέσω του πλήκτρου εκκίνησης. Μπορείτε να δημιουργήσετε συντόμευση σε εφαρμογή, απλά σέρνοντας το εικονίδιο της εφαρμογής στην επιφάνεια εργασίας. Η επεξεργασία της συντόμευσης γίνεται επίσης με παρατεταμένη επιλογή του εικονιδίου. Για τη διαγραφή της συντόμευσης, σέρνετε το εικονίδιο στην επιλογή «Διαγραφή». Οι πιο συνηθισμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται με τη σάρωση προστακάτό τα κάτω της επιλογής ρυθμίσεων. Η σημαντικότερη κατά την αρχικοποίηση ρυθμίση είναι η σύνδεση με το διαδίκτυο. Συνήθως γίνεται με επιλογή του ασύρματου τοπικού δικτύου. Ρυθμίσεις ήχου περιλαμβάνουν την ένταση, τόνους ήχου κλήσης και άλλα. Οι εγκατεστημένες εφαρμογές είναι προσβάσιμες και μπορούν να τροποποιηθούν από την αντίστοιχη επιλογή. Οι ρυθμίσεις ασφαλείας περιλαμβάνουν το κλείδωμα οθόνης και τους κωδικούς πρόσβασης στη συσκευή. Περισσότερο προχωρημένες ρυθμίσεις ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Οι ρυθμίσεις της γλώσσας περιλαμβάνουν τις επιλογές ορθογραφικού ελέγχου και προσωπικού λεξικού. Ο τρόπος πληκτρολόγησης επίσης ορίζεται εδώ. Ο λογαριασμός Google που δημιουργήσατε νωρίτερα ή αυτός που είχατε ήδη, μπορεί να τροποποιηθεί από την αντίστοιχη επιλογή στην κατηγορία Λογαριασμοί. Επίσης, άλλοι λογαριασμοί μπορεί να προσθεθούν ή να τροποποιηθούν από αυτή την κατηγορία επιλογών. Η εγκατάσταση εφαρμογών πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας Google Play, που βρίσκεται ήδη προεγκατεστημένη στη συσκευή σας. Αναζητήστε μέσω ονόματος την εφαρμογή που επιθυμείτε να εγκατεστήσετε ή περιηγηθείτε σε δημοφιλείς, προτινόμενες ή κατηγοριοποιημένες εφαρμογές. Επιλέξτε το πλήκτρο Εγκατάσταση όταν βρείτε την επιθυμητή εφαρμογή. Θα χρειαστεί να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και να εγκρίνετε την πρόσβαση σε αισθητήρε και στοιχεία ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Η πρόοδος της εγκατάστασης είναι ορατή από τη γραμμή κατάστασης της συσκευής.